<أكد فهمت> هذي الشيله مهداه من خالتك ام محمد الى الخريج سعيد بن عبد الرحمن الزهراني <متحدث> زهراني شو هذا اليوم كل شي هذا اليوم اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> مش على الطولاتي سباقة وسديمي ملاقات يا سعدة وتعزوات بك وحلوة الجاه في التعليم مرموقة حناني يا جيل من أنجبها في الجنة إيش وارفع عنانك يا بعد راسي وإرادة يوم التخرج نفخر فيك يا الغالي، والسعد هاليوم يا غالينا ميعاده، سعيدي اللي رفعت روسنا عالي، بإنجازك اللي نفخر فيه وزيادة، يا نسل شيخٍ كريم وطيب الفالي، عبد الرحمن اللي فعل الطيب لحاده عادة، من زهران أهل المجد واله.